Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Mercúrio ten moitos cráteres porque a súa atmósfera é moi fina e por iso lle caen os meteoritos. mercurio non ten satélites, eso significa que non ten dúas. Mercúrio é o planeta máis pequenado no nosso sistema solar. mercurio é o planeta máis quente do todo o sistema solar. La órbita de Mercurio es muy rápida. Le va a dar una vuelta alrededor del sol en 88 días. La rotación de Mercurio es muy lenta. Le va a tardar una vuelta de sí mismo 59 días. Thank you.